يا مرحبا واهل هنا بالليلفونه ومسهنا ترحيب من ام العروس يا مرحبا بكل الملا يا واهل ومسهنا ترحيب من ام العروس يا مرحبا بكل الملا حياكم الله يا الحضور والليل زاد النور نور حياكم الله أم عبد الرحمن أم فهد ترحيبهم هيل وبخور حياكم الله الحضور أم عبد الرحمن أم فهد ترحيبهم هيل وبخور يا مرحبا وأهلا هلا بالليل أقول يا ماريا باركنا لك والشعر لك انشد وغد يسعدك ربي والفعل